နေရိုင်းမစရာမနမနာခုနှစ်နှစ်ဆိုရင်ရှုအမြင်ပဲပေါ့တယ်ဟွကောင်းပါတယ် laki le တမမနရ